На сьогоднішній день обмін такий не відбувся і ми досі чекаємо наших воїнів, наших героїв вдома і просимо розголосу по всій Україні, по всьому світі, щоб люди пам'ятали, що наші воїни все ще не вдома, ми їх чекаємо. Світлана, мати українського військовополоненого, каже, з сином спілкувалася 18 травня. Після цього він не виходив на зв'язок. Від 18 травня, на жаль, ми нічого про нього не знаємо. Ми лише знаємо, що він знаходиться в полоні, живий а далі ніякої інформації нема. Стосовно місця його перебування, чи він в Оленівці, чи він в ДНР, чи в ЛНР, чи на території Росії знаходиться, ми цього не знаємо. Світлана вийшла на Хмельницький майдан незалежності на акцію «Поверніть героїв додому». На ній футболка з відповідним закликом і тематичний плакат у руках. Підтримати українських бранців і пришвидшити їх повернення додому прийшла на безстроковий захід волонтерка Ірина Ковалевська. Я просто небайдужа людина, патріот своєї країни тому всі мають підтримувати цю акцію, щоб був розголос. Акція «Поверніть героїв додому» стартувала на Хмельниччині 19 серпня. Відтоді щоп'ятниці з 12 до 13 години об'єднує людей різного віку і професій. Серед її постійних учасників – хмельничанин Владислав Гребенюк. Одна година може конвертуватися в чиє життя, в чиє здоров'я, Нерви, вільні нерви родичів, людей, які чекають і люблять своїх героїв, які мають повернутися в Україну. І тому дуже би хотілося, щоб більше людей інвестували свою обідню перерву в таку важливу і нагальну справу. І таким самим чином підтримували людей, які підтримують нас тут в цей момент ціною свого життя. Ті, хто не мають можливості вийти на центральний майдан свого міста, каже Владислав Гребенюк, можуть долучитися до акції онлайн. Ми б просили всіх небайдужих, яких, можливо, по якихось причинах не вдалося доєднатися до п'ятничних акцій, підтримати це, це хоча б в інтернет-форматі і зробити будь-яку публікацію з конкретним меседжем і цими хештегами, для того, щоб популяризувати цей рух. Наступна акція «Поверніть героїв додому» запланована на 9 вересня. Ярослав Ба Антушевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.